Тривали час багато кого із смілян ратували залишки будівлі старого кінотеатру «Комсомолець». Непривабливий вигляд паркану та розвалин псував центральну частину міста. Руйнували старовинну конструкцію поступово впродовж декількох років. Наразі на цьому місті почалось будівництво. Ще навесні 2020 року цю споруду придбали брат і сестра Дмитро і Олена Тимченки. З грудня того ж року вони оформили оренду землі під цією будівлею і сплачують кошти у бюджет міста. Цільове призначення цієї земельної ділянки для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Тобто тут з'явиться об'єкт, в якому буде проводитись торгівельна діяльність та можуть знаходитись офісні приміщення. Проект забудови пройшов містобудівну раду. Подали декларацію про будівництво, та роботи мали розпочатися ще навесні 2022 року. Так як і багато інших процесів війна, поставила все на паузу. А взимку 2023-го на будівельному майданчику почалось спорудження фундаменту. Судячи із відомостей, розміщених на сайті міської ради, гранична поверховість будівлі буде двоповерхова. Висота – до 10 метрів, площа забудови – 1075 квадратних метрів. Відповідно до проєкту передбачено місця для стоянки на 28 машиноміст. Майбутній торгівельний комплекс буде обладнаний автономним електричним опаленням. Як зазначено на паспорті об'єкта, будівництво планують завершити у третьому кварталі 2023 року.